Se hdajú Nebožu za radzi. večer do za dni. Nie vai coś ja su doma, ale mi vaša dcera do radio doma. Nie vaice su zimam ja doma, ale vaša Kemi a kemi mia, kemi mia, kemi mia, z moju milu, z moju milu na rýby, na rýby. Ja mirím, ja mirím, ja nelapa, nelapa. Zlepšem milu, lepšem milu, oblapia, loblapia. Ja by lapa, ja by lapa. Banaliza v O ja, co si sebe myslela, keď si ze mnú predotar. Čo si sebe myšliela, keď si zemnu pred oltarem plečela Ja my myšliela, že budeme vjetno spáť, a ty pošol Americké žitoža Ja my myšliela, že budeme vjetno spáť, a ty pošol Americké žitoža.